ہیں جو کہ پیچھے شاید پیرنٹس کے ایریا کے اندر تشریف فرما ہو گئی ہیں تھوڑا سا آگے آگے آتے رہیں اور اس کو فل آؤٹ کریں uh... hey. انفارمیشن یہی آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی وہ ہو رہی ہے اسی کے اندر گیٹ اوپن رکھے ہیں اور یہ تو پہلے عمدہ یہاں پہ لوگ آ گئے ہیں آ کے ہی وہ پروگرام کی کاروائی کو آگے आगे گے